مقارنات مشاهير الساحة مم. لو تبي تسوي فيتشر تختار شخص واحد اليونغ كلاش ايه كذا ذاتس ات ليش الحشرة دي؟ ناو اي اليونغ ذا اوف ذا اللي او الساوند حقه قريب منه هنا. ايوه والفايب حتى قريب It's more new school and stuff. انا ليه فترة عن الاولد اقدر بس انه وات از دوينج ناو از كريزي مش عاروح لليانج أكيد. and this nigga supported me a lot تختار. الرند ولا شي بوبا. مجرد شيء خيالي كذا. وممكن يتحقق. ف. اللهي أنا دوت شي بوبا زوال so. I gave props to ليان إيه. فدحين ندير شي salute. شي كريزي يا تجرب معاه شيء. حيكون شيء هاردكور yeah. غالبا واحسه من الناس اللي يحب يثبت على ستايل ايوه بس ما حيكون شيء مور فليكسنج uh, او شيء زي كذا لا حيكون توبك يكون مور تاتشنج تو بيبل فهمتني اوكي إيه لانه هو مره يعني في اشياء يعني لما نتكلم اشياء دنيويه والحياه وزي كذا mm. جبار فاشوف نفسي ممكن اسوي شيء معاه زي كذا فشيء حيكون حلو يعني بلاك بي ولا سلومو؟ بلاك بي نو داب انا برضو حسها الفايب قريب او من ايه, ايه, ايه, ايه, إيه بلاك بي سلو مو غلط يعني ممكن اشتغل معه سلو سوبر بس بلاك بي الفايب حقه يان يعني I actually texted them previously I didn't text him نزلت في اغنيه نسيت ايش اسمها والله سويت له زي الفيديو كذا and I tagged him told this nigga to reply me قلت منه اكلمه على فيتشر nothing happened تصير ليش لا انه هو ما كان رابر وفتره وجيزه بسيطه جدا برودكشن وايز كلمات اسلوب نبره صوته ما شاء الله سويا i can't believe how my music would be when i work with Rahman features kalzo ولا ناين ااا اي ويل بروبلي جو وذ كات حتى ام تي يعني هيز برودوسينج جود يعني قاعد ينزل كثير مور بروداكتيف بس اي ويل جو استمرارية كالز والتنوع يب يب يب وليريكلي يعطيك وجد. تريكس ومهاريا يعني جبار جبار ما هو شيء نورمال يعني. وفترة بسيطة شهر كمان حسن إيه. بخيتان شاوت اوت اتفقنا في ذي النقطة كالز بلاك بي وام تي ناين من الاستمرارية والعمل وال بروفيشناليزم هذول امثله للارتست الارتست الارتس الجدد مم. هذا اللي المفروض طالع فيه كيف انك ورا بعض وبجوده أوكي. مو كم كم وجوده خشم كذا عارف اسئله سريعه كذا اكثر رابر ملهم في السين السعودي كان أن يكون يس اوكي ليش لا؟ الرابر التونسي سنفار، جراند توتو كمان سو مو اقول لك مو مع اني ما اعرف المغربي والتونسي او ال... yeah. قبل امس واحد قال لي عن الجراند توتو لازم تسوي له رياكشن ذاتس يا مان جراند توتو مره جبار، صح انه في اغاني كثيره له هي بروموت دراج دراج دراج فهمتني؟ بس اسلوبه مره مجنون يا مان، انا يعني اتمنى السين الخليجي يوصل للاسلوب التونسي والمغربي يعني okay. ناس مجانين سان uh, ده اللي بتكلم عليه اغلب اغانيه بيتكلم عن مشاكله او الدنيا او فهمتني الاشياء okay. دي فذير از ا لات اوف ثينجس يو كان كاتش فروم مره كريزي لسه الاغنيه از بوينت يعني تقدر تهز راسك عليها حلو النقطه اللي قلتها انه يقدر يجمع بين الفايب زي ما تقول انا ما اعرفه بس يقدر يجمع بين الليريكال ايه؟ في نفس الوقت باب زي ايه؟ جد في امريكا اي جد جد اول انت سالتني شعرك قلت لي الرابرز لسه الرابرز مفضلين اي جادي واحد منهم مره جادي فينا. واحد منهم مره ما اقدر اقول لكم من الجيل ذا درست فلوات لانه لو فلو وستايل ما حد ثاني زيه وهذا شيء نادر في اخر 10 سنوات يا كلهم كوبي بيست باستثناء جد exactly. وكم رابر مميز له ستايله والفايب حقه الخاص عنده الفري ستايل اللي سواه في الكالر شو ايه كريزي يا مان اللي لابس فيه الجيرزي حق ريال مدريد ايوه ايوه ايوه وركان وز جي كول يا يا اكيد sure. yeah. اي yeah, احد طرف جاي كول خلاص ذاتس اول مره سمعت راب عربي ايش كان احساسك؟ انا صراحه في البدايه ما كنت اسمع راب عربي نهائيا يعني كله كان غربي ايام توباك و... <تصفيق> <تصفيق> جيت للراب العربي متاخر جدا بعد ما الدسات خلصت والناس خلصوا دي <تصفيق> دي الناس خلصت وسمعت لمين اول واحد طبعا مين الاغلبيه اللي سمعوه. مين؟ طبعا فيرست رابرز اللي سمعتوه لانه هو الايام ديك كان اسمه موجود في كل ما. <تصفيق> بعدين بديت اتعمق واسمع الدسات القديمه اللي كان يسويها على حقين البحرين و... أيام, و... و... المنتديات. ايام المنتديات ياب ايام المنتديات اكزاكتلي وبس ديك الفتره اللي بديت اسمع ايش كانوا يسووا بعدها فترة بديت انا اكتب <تصفيق> تقريبا 2010 اول مره <تصفيق> يعني كتب. كده كنت اطقطق على العيال الحاره <تصفيق> مين الرابر اللي من ناحيه البرودكشن والالحان جوك؟ بلاك في كده تحس انه مزيج ترافيس على ساب اكيد, أكيد, أكيد هو انت تسمع وتحس ترافيس على طول بدون it. كده بس بمحتوى اقوى بصراحه اكزاكتلي exactly. محتوى اقوى وعميق اكثر خصوصا الحقين الخ... اللي هنا الخليج وكذا فهمتني؟ <تصفيق> مو كثيرين ماسكين الجو اللي هو ماسكه فهمت؟ صح انه في ناس بيقلدوا بس صحيح. تقليد اعم فهمت اللي ما حسمعنا يجيك ناس بيقلدوا مثلا ترافسكوت توتالي ايه يعني من الى فهمتني من فلو اسلوب كل شيء ما حسمعك ايش ارجع للاصل ما ارجع للاصل وخلاص لكن أصحيح. في ناس بياخذوا اشياء من ارتست وبيضيفوا لمستهم هذول أنا, انا اديهم اكيد exactly. <تصفيق> انت صاحب ريكورد ليبل يا وسيم اوكي عندك في الريكورد ليبل يشتغلوا معك ارتست وهم كالس شيبوبا ارند وسلومو <تصفيق> الآن عندك مبارزة حرب بشكل صح حلو تأخذ مين معك من هذه الأسماء واحد فقط فقط هو المفروض ما بين شيبوب وراندر بس لأنه هي إيه صعبة شوية لكن أعطيها لراندر شيبوب مور ليريكال هو مرة جبار في الليريكس إيه. آه بس مو ما أدري عنه في الفريستايلات بس أنا شفت راندر في الفريستايلات إيه. فممكن إيه راندر الراند في حرب جاية ترى <تصفيق>